بسم الله الرحمن الرحيم وبيناستعين مسلسل الاختيار اربعة سوف نقيمه ان شاء الله سيناريو بتاعه ونقدمه الى رئاسة الجمهورية لتنفيذه على ارض الواقع ثم نقيمه مسلسلا في التلفزيون في رمضان القادم ان شاء الله المهم احبائي سوف نستعرض اهم احداث المسلسل من خلال السيناريو الذي اكتبه الان لطرحه على احد المخرجين باذن الله طبعا المسلسل هيبدأ بتناول قصتي انا الشخصية وتجاربي في التنبؤات بعلامات الساعة الكبرى بداية من عام 1997 وتبدأ الاحداث عندما اقدم بلاغ الى النجده في الاسكندريه واقول لهم لدي معلومات خطيره عن الموساد الاسرائيلي وعايز اروح مباحث امن الدوله عشان أبلغهم بالكلام دوت فطبعا النجده قفلت وبعد شويه اتصل تاني التليفون في البيت عندي وكانت والدتي كلمتهم قالت له احنا في لا في معلومات عن كذا قلت له لا لا هو ما يعرفش حاجه وبتاع وسيبوكوا منه يعني خلاص خايف عليا بقى طبعا ليه ده هيروح ليه مبعث امن الدوله وبتاع في حد بيروح مبعث امن الدوله برجليه فالناس كانت مستغربه الموضوع ده مني كتير قوي من الناس لكن انا صممت اللي انا اروح فعلا مباحث امن الدولة فطبعا النجدة ما بعثتش عربية ولا حاجة لي عشان اروح بيها مباحث امن الدولة طنشوا يعني كالعاده وسكتوا فالمهم انا خدت بعضي قلت اروح انا بنفسي اخترايح مباحث امن الدولة بقى ايه اللي في الفراعنة 30 شارع الفراعنة في عند الشلالات في الازاريطة يعني الشلالات بتاعت الاسكندرية المهم رحت قلت له انا امل حسني مقدم بلاغ في النجدة قلت عشان قال لي اه انت اللي قدمت بلاغ في النجدة يعني وصل لهم ايه الاشعار من النجدة اللي من الدولة كلموهم يعني قال لهم ده في واحد كده كده بيقول ان هو عنده معلومات وبتاع يعني في اهتمام برضو ايه في الاتصالات بين الجهات المسؤوله مع بعض كويس يعني حاجه كويسه قوم لي طب اتفضل اقعد اه استريح في الاستراحه شويه اه كان اه مش عارف هو يعتبر يعني سول زي سول كده قاعد في كشك ازاز تحت ومع واحد تاني غير الحراسه اللي برا والحراسه اللي عند الشارع يعني عمليه ملغمه يعني ايه حرصات. المهم دخلت في الاستراحة شوية وبعدين ناداني قالي تفضل تعالى طلعت مع واحد بقى جندي مبنت كده اه طلعني الدور التاني باين هو الدور الاول انا ما اعتقد مكتب صغير جدا يعني لا تتجاوز مساحته الاثنين متر في الاثنين متر ونص مكتب ضيق بطريقة اول مره اشوف غرفه بالطريقه دي ضيقه جدا المهم لقيت اتنين قاعدين كل واحد قاعد على مكتب واحد عينيه كده خضره او زرقاء وشعره يعني اجنبي كده اكانه زي الاجانب يعني شبه الاجانب بس هو مصري يعني وواحد تاني شعره اقرد كده شويه واسود قوي وكبير كده يعني ممكن نقولوا شبه ايه الجنود هم اللي هما بتوع لندن دولا هما شعرهم كبير أوي كده واقفين على القصر بس هو بقى إيه على اقل شوية طبعا فيعني في ده كان ايه منظرهم هما الاثنين زباط طبعا فبدأت حديثي معاهم قلت لهم دلوقتي انا عندي معلومات مهمة وأهم حاجه عندي ان يكون عليا السلام سواء عندما دخلت يعني عندكم ولما اطلع برده يكون عليا السلام يعني اطلع زي ما دخلت زي ما طلعت والله اللي على حسب بقى البلاغ اللي انت هتقدمه يعني مش عارفين انت ارتكبت حاجه مش هنسيبك يعني انت لا انا ما ارتكبتش حاجه انا يعني بس عايز ابلغ على حاجه يعني شفتها وعايز أبلغ عنها عشان دي حاجة حقيقية يعني وأقولكوا كمان معلومات مهمة إن صدق كلامي يعني فبدأت أتكلم وبدأت بقى إيه؟ الحلقة الأولى يعني الحلقة الأولى هنخليها إيه على المشوار ده ونروح قافلين الحلقة على كده وتخلل بقي الحلقة الأولي ديت ايه معلومات عني ايه أنا بقي يعني دارس ايه كده هو كان عمري كان في الوقت دا طبعا بتخللها مشاهد تانية عادية ايه عن معيشتي يعني وكده عشان الناس تعرف ايه هويتي كويس ومين دوت اللي راح مباحثة من الدولة ومين اللي عايز يبلغ عن ايه لسه بقي ايه هنعرفه الاحداث في الحلقه الثانيه ان شاء الله وانا قلت لهم بقى ايه هم قالوا لي ايه وايه اللي حصل بالظبط الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله